آور دارین توی نرمزار های شرکت نرم های بزرگ کار میکن یا اینکه حالا از سیستتمم های چیز خیلی می‌بینید. نرخ خرابی بالا یه مقداری به این مسئله شک کنید به هر حال این بازار بازار خیلی خاصی و همه هیجان زده میخوان ازش استفاده کنند. من همه اینا رو گفتم تازه رسیدیم به فصل اول که زنجیره بلوک و کاربرد های اونه توی سرفصلی که من برای شما آپلود کردم سییلاباب 99ه پارت یک اه شما اه توی این کل این سرفصل‌ها رو می‌بینید و حتی تایم تیبلش رو می‌بینید خیلی اطلاعات جانبی هم در اختیارتون قرار میده من اینو رو نمی‌خوام بخونمش چون توی این کلاس با هم میخوایم بریم جلو بیست و یک تایتل داریم تو فصل اولی هر حجم قابل توجهی رو می‌بنده که زمان میبره که ما این حل جمع و بکنیم که امیدوارم تو این جلسه امروز جمع بشه جلسه روز شنبه و جلسه روز یک شنبه هم بیشتر تو این حوزه این حالا چارچوب‌ها و مفاهیم هست و نکات این تیپی هم وسطش من خواهم گفت برنامه‌ریزی بکنید که حتما تو کلاس بتونید حضور داشته باشین و سوالها رو از بپرسین و بتونیم پاسخ‌دهی انجام بشه یه معادله وجود داره 5 به اضافه 3 به اضافه 4 سرمایه گذاری 5 به اضافه 3 به اضافه 4 به خب معلوم 16 میشه آیا شما حسی از این دارین؟ خب این یه عدد با هم جمع شده و شده 16 این عکس هم که این وسط میبینید وست اگر دیده باشن دوستان میخوام یه مقدار کمک بکنم چیزی به نظرتون میاد این مادله میتونه چی باشه شما بفرمایید دوستان ببخشید صدای من میاد یا قطع شدیم آها داره یکی مینویسه خدا رو شکر ترسیدم فکر کنم 20 دقیقه است دارم خودم حرف میزنم ه هیچ خبری نشد دوستان بفرمند بله خب صدا هست بسیار هم عالی آقای امین حسین خان پرسیده بودن این دوست پشتیبانمون آیماند استیوسی زحمت کشیدن یه جوری نوشتن که من بتونم بخونم خرید در سایت‌های داخل با امنیت بالاتر یه سایت‌های مثل است امروز اصلا می‌خوام همین رو بحث کنم بعد از اینکه شما حستون رو از این معادله به من بگید از این معادله چی احساس می‌کنید خانم جیوات آقای شجایی، آقای شعبانی، خانم سهر، آقای علی، خانوم فاطمه، خانوم فهیمه، آقا نوید یه آقای نوید احمدی داریم، یه آقای نیا نحوه تقسیم سرمایه ترکیب مطمئن میتونه جواب یکسان داشته باشه خب؟ خیلی خوبه، چیز ج... خیلی خوبیه بله این حسی ها خیلی دنبال جوسعی نباشیم ما وقیه دوستان هم شرکت بکنن ممنون میشن میدونید این حالت چون کلاسی که ویبیناریه همیشه باعث شده که یه فاصلهی وجود داشته باشه استاد نمیتونه آنو... یعنی استاد که اصقایی میکنم من مدرسم و معلم این کلاس هستم اه... نمیتونه اون از ظرفیت عکت خودش تو کلاس استفاده کنه همیشه این مشکل وجود داره آدم بعد بره سراغ این ابزارهایی که اه... حرکت فروش یکسان نیست خب بسیار هم عالی از همکاری شما بله بسیار عالی ببینید شما پنج سال دارن آقای حقیقی و آقای نویدم نب... آقای یاداش میکنم بزنین دوستان هم یاداش بکنن من نکته رو خدمتون ارز میکنم همه تخمه موقع توی سواد نچینیم خب من حالا به شما بگم من هدفم از این اه... مآدره اینه. ما پنج سال دبستان درس خوندیم. سه سال راهنمایی چهار سال دبیرستان تا اینجا دوازده سال شده. و خب همه دوستان چهار سالم دانشگاه رفتن یا دو سال دانشگاه رفتن. ما شونزده سال از عمر با کیفیتمون رو که فرصت اینو داشتیم که چیزهای خیلی خوب یاد بگیریم گذاشتیم دبیرستان و دانشگاه و راهنمایی و دبستان درس خوندیم ولی تو هیچ کدوم از این دوره درس سرمایه گذاری شناسایی فرصتهای سرمایه گذاری ورود به بازارهای مالی رو ندادن به ما حالا ما توی این دوره میخوایم 16 ساعت وقت بذاریم برای از ابتدای به دنیا اومدنمون تا به امروز که نکاتی رو یاد بگیریم 16 ساعت میخواییم وقت بذاریم که ببینیم موضوع از چه قراره خب این سیستم آموزشی ما هیچ کارش نمیتونیم بکنیم و نکته ای که وجود داره این اتفاق تو تمام دنیا داره میافته تمام دنیا این مشکل رو دارن پس فکر نکنیم این مشکل مثلا مباشرفر و این کلاسه نه جالب براتون بگم که یونسکو یه شعاری داره میگه که یه اصلا یه تارگتی داره میگه من اگر بتونم سواد مالی مردم رو انسانهایی که در کره زمین زندگی میکنن ببرم بالا کمک کردم که اینها لایف استایلشون بره بالا و در عین حال طول عمرشون بیشتر شه. به این خاطر به تمام دفاتر یونسکو در سراسر دنیا ابلاغ کرده که شما یه باشگاه سواد مالی بزنید توی اون از آدمهایی استفاده کنید که امکان مثلا تشریح این چیزها رو دارن و شروع کنید پوش کردن تو ها، توی کشورها نگاهرا توصونه فرهنگی داره یا احتمالاً شنیدین که مثلا یونسف هم داریم دیگه که اون بربوت به مثلا کمک به کودکان و این چیزاست که حالا مثلا آفریقاشم خیلی پررنگه ببینید یه همچین تاپیکی در سراسر دنیا وجود داره و اهمیتش انقدر پررنگی که میگه من برای طول عمر آدمه میتونم یک زندگی با کیفیت ایجاد بکنم و طول عمرش هم افزایش بدم از سال 1356 خورشیدی به بعد طول عمر زندگی مردم در دنیا که اون موقع مثلا مردان چهل سال بوده خانوم ها مثلا چهل و چند سال بوده اومده به نزدیک هفتاد سال رسیده این اتفاقی که افتاده به خاطر ارتقای سطح بهداشته سطح دانش سطح درآمد و مجموعه عواملش تاثیرش اینجا گذاشته یکی از ها اینه اینو برای چی به شما میگن اینی که واقعا ارزش داره که یه همچین کاری رو انجام بدین شما روی خودتون دارین سرمایه گذاری میکنید و مطمئن باشین بهترین مسیر داریمه الان که ما داریم با هم صحبت میکن قیمت بیت کوین در بالا پایین میشه. به اون دوستانی فکر کنید که بیت کوین رو زیر صد دلار خریدن، هزار دلار خریدن الان چه پولی دارن؟ توی فصل سه میخوام برم سراغ کیف پول اینا، توی کریپتوکارن فنسی، و به صورت خاص بلاکچین شما میتونی تمام کیف پولا رو رصد کنی ببینیم موجودیشو ولی نمیدونیم مالکیه میتونی حدس بزنی ولی نمیدونیم مالکیه و جالب اینکه از این طریق خانم جیواد میتونیم سرمایه گذاری اینا رو پیدا کنیم ببینیم تو چه آی هایی رفتن چه توکن هایی خریدن. حداقل یه چراغ راهی باشه اگر اون آدم که انقدر باهوشه و رسیده به همچین سرمایه‌ای مثلا رفته روی توکن خاصی از این بازار اصطلاحاً آش... معروف مسکرا یه دونه رو انتخاب کرده 10 انتخاب کرده شاید مثلا یه چیز توش هست دیگه حداقل من هم یه قسمتی از سرمایه‌مو ببرم اون تو شاید بردیم بعد میدونید آی سی او چند صد برابره حالا به اون نقطه که میرسیم آر او آی ای اینا رو من براتون میگم وفوق عجیب و غریبه زنجیره بلوک و DL ال چیه؟ زنجیر بلوک که همون چین میگن به همین فارسی تحت و لفظی هم بلاک چین اما معادل فارسی دقیقش زنجیره بلوکه و ترکیبی از بلک بنام بلوک به اضافه چین به نام زنجیره وجود داره این واژه رو به مراتب شما میبینید و مورد استفاده قرار میگیره همونطور که اینترنت در سال 1994 یه تحول بزرگ را در ارتباطات ایجاد کرد بلاک همین اتفاق رو در سال 2008 رو حوزه مالی ایجاد کرد دقت بکنیم امروز که داریم با هم صحبت میکنیم یه سری کوین و توکن‌های وجود داره که عملا نوک و پیکانشون بازار مالیه جلوتر با هم خواهیم دید یکی دو موردش هم میگه من اون سوالی که دوستمون پرسیده بود در خصوص حالا صرافی داخل خارجی هم براتون امروز حتما تشریح کنم دوسته تا نکته خیلی خطرناک داره که حواسمون بهش باشه همه میدونن اسم ساتوشی ناکاموتو رو شنیدن ناکاموتو یه اسم ساختگیه معلوم اسم فرد اسم گروهه که بحث انتقال ارزش رو روی زنجیره بلوک اومده تشریح کرده و یک سال بعدش هم اومده بیت کوین رو به دنیا معرفی کردیم کلا این بلاک این زنجیره بلوکه سامانه ثبت داده و گزارش اطلاع در میان همه اعضای شبکه است و همین خصوصیتش باعث شده که چون رو همه ها توی شبکه حالا شکل شماتیک جلو داریم خواهین دید اومده دیتای نقل و انتقالات گذاشته به این راحتی کسی نمیتواند این دیتار رو مخدوش بکنه شاید شما بارها بارها مواجه شده باشین با مسائلی که مثلا این خیلی بابه توی کشور مدارک دانشگاهی تقلبی یا مثلا پرونده شما خیلی خودجوش در یکی از ادارات و سازمان ها گنگور میشه متاسفانه به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه این پرونده شده چهار تا کاغذ چرا یه نفره اشتباهی میده سطل آشغال پارش میکنه میذارهش تو خردکن خردکن خوردش میکنه از بینش میبره نمیگم از عمد میگم اشتباهی اما اگر این بیاد رو پلتفرم بلاکچین چه اتفاقی میفته که دانشگاهی بیاد رو پلتفرم بلاکچین دیگه کسی نمیتونه نه مدرکی ببره این لا به چپونه کارت سربازی مافیای سربازی یا پایان خدم این داستان همه جوره داریم دیگه با همم هم تعارف نداریم دیگه این اتفاقات داره میفته کسی هم منکرش نیست و بلاکچین همچین کمکی رو میکنه کشورهای دوست و همسایه امارات متحده عربی قطر کویت، عربستان سعودی ترکیه هندوستان چین اینا یه خود فاصله از همسایه بیشتر شد ببین نکات خیلی قشنگی در حوزه بلاکچین پرداختن که حتی یک سری مسائل و مشکلات جامعه رو دارن خیلی مسائل مشکلات بولد جامعه رو دارن حل میکنن تو کاربردها با هم خواهیم دید دفتر کل توضیح شده یا دیستریبیوت لجر دفتریه که سوابق این تغییرات مثلا من X واحد پولو به حساب یکی از دوستان این کلاس ریختم به حساب مثلا آقای حامد ریختم آقای حامد ریخته به حساب خانم سهر خانم سهر به حساب خانم فاطمه و در نهایت به حساب آقای امیر حسین و همینطور چرخیده تمام این ثبابق رو نگهداری می‌کنن و از این تراکنش‌ها ماینرها دارن پول می‌گیرن الان هزینه انتقال توی شبکه بیت کوین رسیده به دوازده دلار قبلا خیلی پایین بود چرا رفته بالا اصلا اینا دقت بکنید که هزینه ترزشن ما توی سیستم بانکی دوستان بانکی